Процедура така – охоче вакцинуватися, приходять до дільничного терапевта установи. Лікар в програмі Хелс, e вносить до загальнонаціональної бази дані. Медичний огляд – людина прямує на вакцинацію. З Вознесенська сюди приїхав начальник районного управління поліції Дмитро Шаповалов. Якщо є, якщо можна покраснеться, яка прийшлася на таблиці. Сьогодні вживателі на нічі, вас не вакцину. <реку> Дякую. Дякую. «З особового складу 6 чоловік вакцинувалось, В подальшому, щоб популяризувати вакцинацію, особистим прикладом здійснив вакцинацію». Вакцинація тут стартувала 4 березня. Тоді лікарня отримала 30 доз вакцини Астразенека Ковішилд – індійського виробництва. 19 квітня надійшов коронавак – 680 доз, які зараз застосовують. «Якщо наш організм вже буде знайомий з вірусом, Імунна система буде знати, як з ним боротися. І якщо, не дай Бог, це рано чи пізно може трапитися, організм вже буде підготовлений до зустрічі з цим вірусом. На сьогодні коронаваком вакцинувалось трохи менше 300 людей. Максимум це 340. Друга половина вакцин піде на ревакцинацію. Її роблять через два тижні після щеплення коронаваком. Щеплення робилося фахівцями підрозділу медичного забезпечення. Вакцинація пройшла дуже гарно, почувається відмінно і всім раджу. На ніяких побічних ефектів немає і знову таки, з огляду на досвід від цієї вакцини, ніяких побічних ефектів чекати не треба. Вакцинуватися тут можуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, працівники сервісних центрів МВС тощо, зокрема члени їх родин. Вакцин на це поки що вистачає, говорить Віталій Гуцуцура. «Ми вчора отримали ще 800 доз «Астразенек» фірми южнокорейського походження «СК Біо», тобто «Ковішилд» – це южнокорейська. Ну, вона на по той же технології. Ми будемо вакцинувати другу привівку, ті, які от у нас ми через оболздрав вакцинували своїх медичних працівників і так далі. І от ті, хто привився індійською вакциною, ковішил про нагадаємо, на Миколаївщині вакцинація розпочалась 25 лютого. Першими отримали щеплення проти ковіду працівники міської лікарні No3. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.